Bună, dragi prieteni, eu sunt Gabriel Barbu. Dana Gârbovan, președintele Curții de Apel Cluj. Este dictatură. Propaganda fricii, segregarea nu e justificată. Îndeamnă populația să protesteze. Dacă o judecătoare de talia aceasta dă mesaje de acest gen... Vă dați seama cât de gravă este situația în care ne aflăm? Fiți foarte atenți! Când vorbește, are niște emoții teribile, teribile. Asta înseamnă că a fost amenințată și Barca s-ar descărca. În sine atunci, o fi spus. Fie ce-o fi, spun adevărul. Să urmeze un colaj unic realizat de mine. În prima parte o să-l vedeți pe Căchiuțiu amenințând cu desfacerea contractelor de muncă celor care nu se vor începa. Sănătate multă vă doresc, vizionare plăcută! Deci, în Parlamentul vorbiți economie, despre proiectul de lege pentru... Pentru vaccinarea obligatorie, de exemplu. Pentru vaccinare obligatorie? E ușor să vii cu vaccinarea obligatorie, să impui această măsură. Dacă cineva refuză, să facem contactul de muncă, este penal, direct de medieșcă... ne-a spus că este pentru vaccinarea obligatorie. Știu, este Chele pentru unor spune chiar și peste vaccinarea obligatorie. Președintele-a spus că se impune vaccinarea obligatorie. Cum deci zice Să-și plătească testele cei care nu sunt vaccinați și să fie și vaccinați obligatoriu. De În Uniunea Europeană se folosesc mai multe sisteme. Este sistemul desfacerii contractului de muncă, este sistemul suspendării contractului de muncă. Știu. Cum deci zice acestea? Că nu este normal doar să anunț populația, și să. Transmiți acest sentiment de frică și constrângere. Nu asta este, rolul, este rolul statului, să oblige oamenii prin frică să facă ceva. Acest lucru nu este specific a, a, sistemelor, sistemelor democratice. democratice, ci dictaturilor. Uh -huh. Pornind de la acest principiu al unui drept fundamental al fiecărei persoane, de a decide cu privire la propriul corp. Decizia de a te vaccina sau nu este o decizie foarte personală, pentru că implică o analiză foarte personală a riscurilor vis-a-vis -vis de sănătatea fiecare persoană. Îți asum riscurile unei boli pe care o cunoști și da. vezi, cât de gravă poate să devină sau îți asum riscurile vaccinării ale cărei riscurile cunoști doar parțial. Și atunci este o chestiune, având în vedere care are efecte directe asupra sănătății și vieții fiecărei cetățean, o decizie personală care trebuie să aparțină persoană și nu statului. Din punct de vedere al statului, modalitatea prin care justifică această implicare este aceea de a proteja celelalte persoane, pentru că nu un drept fundamental, nu este unul neapărat absolut câte vreme aduce atingere dreptului altor persoane.